Кредит під 1200 або й під дві тисячі відсотків річних. Звучить як добровільний і не зовсім логічний похід у рабство. Проте такі кредити існують в Україні навіть більше. Їх беруть. У 2019 році українці взяли мікропозик на понад 79 мільярдів гривень. І це аж на 53% більше, ніж у 2018 році. Повсюдна і не зовсім чесна реклама. Такі привабливі майже нульові відсотки та низький рівень фінансової грамотності Населення призводять до все більшого зростання цього ринку. Як наслідок, на сайті президента України можна знайти десятки петицій, які закликають посилити контроль над мікрофінансовими організаціями і навіть їх закрити. Здавалось би, логіки у тому, щоб брати такий кредит, дуже мало. Та от біда, позичальникам не завжди озвучують всю правду про кредит, а заманюють відсотками за день, не називаючи при цьому реальну річну ставку. Позики до зарплати беруть тоді, коли терміново потрібна невеличка, Сума грошей на короткий термін. Як правило, він не перевищує 30 днів, а сума самого кредиту приблизно дорівнює місячному доходу позичальника. Перша перевага мікрокредитів, перевага для позичальників, звичайно, їх можуть брати люди з поганою кредитною історією. Друга перевага, також для позичальників, мікрокредитування в Україні здійснюється без застави, а поручителів можуть навіть не перевіряти, просто потрібно вказати кілька номерів телефонів. За таку доступність потрібно платити. Відсоткові ставки тут від 1,5 до 3,5% на день. Отже, за місячну позику доведеться заплатити від 45 до 105% тобто до 1200, а то і до двох тисяч відсотків річних. У той же час багато компаній пропонують перший кредит на карту взагалі без відсотків або з мінімальними, ніби переконуючи, що залежності не буде. Наприклад, реклама 0,01 да, Відсотка Я не кажу, що це завжди, але дійсно відсоток у кредиту 1 сота. Але якщо людина про строчку виходить хоча б на день, Відсотки дійсно сягають 1700-2000 річних. І так, реально по договору, по документам в них ставка 0,01%. Але з рахунок оцих особливостей з терміном погашення виникає прострочення. Плюс інколи фінансові компанії використовують цей 0,01% як акційну пропозицію, дійсно там кредит 1,01%. Вони просто таким чином залучають до себе клієнтів. Спокусившись на акційну пропозицію, позичальник може не вникнути в умови кредитування і штрафи за прострочення. І от саме на цих штрафах може накопичитися величезна сума, яку потрібно буде віддавати. Прийнятий поки лише у першому читанні законопроект 11.09 має обмежити максимальний розмір штрафу та пені. Цим законом обмежена сума пені і штраф. Тобто там формулювання, що сума пені та штрафів не повинна перевищувати двох Сум цього першочергового кредиту, тобто ця, ця норма не стосується звичайних відсотків, вони можуть бути різними при нормальних умовах. Ця норма стосується саме цих штрафів і пенік, тому що саме на них фінансові компанії, мікрофінансові основи, які займаються цими маленькими кредитами, зазвичай і максимально збільшують цю вартість. Тому що там людина брала три тисячі гривень, через тиждень вона вже тринадцять тисяч бору. Вони саме за рахунок цього заробляють і цим вони придуть. тому власне так норма і прописується. За законом про споживче кредитування, позичальник ще до підписання договору має бути у курсі реальної річної ставки кредиту. Вона, як і решта обов'язкових платежів, має вказуватися у паспорті кредиту. Проте кредити менші за мінімальну заробітну плату або ж на строк до одного місяця під закон не підпадають. І паспорта теж, відповідно, можуть не мати. Тому саме на маленьких кредитах найімовірніше можна потрапити у халепу. За ненадання повної інформації про кредит перед підписанням договору для фінустанови законом передбачений штраф. Від 300 до 600 неоподаткованих мінімумів за кожен такий випадок. І ця сума недостатньо болюча для мікрофінансових установ, бо часто на одній позиції заробити можна значно більше. Проте, якщо подібних звернень буде багато, організацію може відвідати перевірка регулятора. З липня цього року це Національний банк. Колектори. Колектори. колектори. Про колекторів у рекламі та офісах мікрофінансових організацій вам теж, імовірно, не скажуть. Як і не скажуть про те, що, імовірно, ви можете стати поручителем без своєї згоди. Як наслідок вам можуть дзвонити колектори і вимагати погашення боргу, про який ви навіть нічого не знаєте. Є на нас чинний законопорядний про захист персональних даних. І він чітко говорить про те, що якщо ви не та людина, яка брала кредит, і ви не давали згоду на обробку цього увагу, і ви не поручуєте офіційний, тобто ви не підписали ніяких документів і не давали згоду на використання вашого персонального телефона номер телефону. це є порушення цього закладу. Тому дуже раджу людям пояснювати, коли компанії, що вона не давала згоду, чи він, чи вона, використовувати свій номер телефону. Прохання це робити не оператора, який зводить, а офіційно заходити на сайт цієї компанії, уточнювати, хто зводить писати офіційний уйск. Якщо ж вам погрожують поширенням інформації про вас, поширенням колажів з вашим фото тощо, це теж порушення закону про персональні дані. І варто звертатись до уповноваженого з прав людини та правоохоронних органів.